باشه اومدیم این ویدیو هفت بکنیزم با مهمون ویژان میخواییم ریاکت بریم به آهنگ دفعه 0 رو پایدونیم جی جی. جی و خیلی آهنگ توپیه بریم ببینیم چی میشه؟ لایک کامل سابسکرایب. پراموش نشه دوست دارم باورم. من یه دختر با موهای تا با شات کام بیا من بازوکاه با برم میگه به چه چی بود؟ سرس عوازوهای لاغرم بزرم میخوامم اشرته با تو موش... راست میگه الان این زن واقعا این دختران سرزمین هم امان سرزمین واقعا از این خیلی از این لطه مجازی به اسمش این دفعه واقعا بیا این علی کوشیکو دیگه نمیدونم این دوست امینیه کیه؟ وحید امینیه کی اونا واقعا خوش اندام باحال شدن این ریش دارن کلی تتو گوشا شیک است و قیافه آقا آقا وضعیت موجوده دیگه اگه واقعا خیلی قدری بیا دیگه کوشی کجایی؟ کجایی؟ چرا نمیبینیمه واقعا چه باورم من یه دوست عموهای تا <تصح> کمک با شاتگانم بیا من با سوپای باورم من شاتگان بزنم به وزو کنم. تک بهری تا شگه یه روز نمیریم اما صادمی میری. دیگه از این فازا نمیگیری مگه پشت دین شما اسم‌ها که بدینی. دقیقا همینه. آره دیگه هر چی بخوای بعد باشی بقیه‌ام بد بعد میشن با بلج میوفتن. آقا دلیل از اینه؟ نه اصلا میگن همین توی دین خودم میگم میگم حضرت محمد گفته اگه اینا عربن من عرب نیستم نه خب اگه اینا شیعه دینشون اینا من بی و شیعه نیستم. تموم شن. چندمین خوری هرچی خوری از این وصوری که رد بشه درو نمی داری چون من میگم با و هر وی قراری ولی سو میگیرن یهو شرم می سواری بزنی جمتی... به سرت کم تونی منظورش با این بسیجیاست خودشون ها. این بالای خوش کشیدن کنار این نخود مغزه پشین مغذر ریختن وساید میگیره برای این کارو کار این کارو کار زن مردم زنی دستور میگیرن یک کاری انجام میده حالا بالاست... پول میگیرن آنها دستورشی چی پول میگرن. آقا پولتو میگیرن آقا پول تو میگیری نوشیدن تلالت نزنی حد داره بیا بترسون نزن آقا یه سر سر زدم ولی دیگه نمیتونی کنی حرفو تکذب من یه ایمان قبی سخته بگیرم چش تو بزن دقیقا همینه آقا این همه گفتین حجاب اجباریه حجاب اجباریه اجباری اجباری اجباری. اجباری. بعد الان الان تو خیابون برو از ده تا دختر که یعنی حداقل چهار تا 5 ششون موهاشون رو ریختن بیرون الان چی شد تهش چی شد میخواین اصلا من خودم تو خیابون رد میشن دیگه طرف مثلا موهاش اینجوری خب چه ای داره مثلا دا وقتی اصلا تا, تا اشخاص وقتی باوری چیزی داره تا وقتی که باورشون کسی آسیب نمیرسونه مسلمه که ادامه بدن آقا دیگه عربستان مهد هر وقت من موه بلند بود به کسی آسیب زد که فعید میکنم می موه ها بیا دیگه بیا یه عربستان مهد دینشون رو نگاه کنم موه هی که میگن عربستان مهد دینه با نگاه کنم چجوریه که جوریه اینو این رو بگن الان موهایی که باز شد چیکار کرد؟ جامعه رو چیکار کرد؟ یچی ای این یه نمیشه بهونه است که حالا دیگه خودت هم میری این یه فنره زدی روی مرخصه چی گفت؟ واضح از این داره سخت و سردار داریم الان من میتونم بگم موردی نداره نمکن الان مثلا دیدی حتی تا تو قیمه کنه میگم شهید دادیم و اینا خب بیا ما هم جوون ما جوون مملکتمون 15 ساله 17 ساله بچی سه ساله چه ساله،, ساله سه ساله, 4 ساله. چه ساله آدم باید دیو باشه که نمیشه کاری کنم یه گربه که تا حالا یه چیز جالبه بهت بگم ایران تو قد... زمان قاجار اینجور چیزا می نسی که تو نقش شبیه خرس بودی خیرسی که مثلا حالا به کشورهای دیگه حمله نبره ولی ته حالا اتفاقاتی که افتاد بازا حالا مثلا مغزا رو فروختن و ببین مثلا شوهای قاجار قدیم به خاطر دختر و چه میدونم حالا مال و ملان و اینا فروخت در این مرزای کشور فروختن که کم کمون خرسه شد گربه گربه ای که الان حالا رو نقشه هم حالا مثلا افراد سیاسی مثلا شوخی هم میکنن رئیس رئیس ریاست جمهوری و اینا مثلا میگن که و گربه‌مون چی کار کنیم؟ خب به شوخی می‌گم مثلا آمریکا حالا نمی‌دونم یه کشور دیگه اینوریش بود خب که به شوخی مثلا می‌گم رو نقشه دست دو تا کشور روی رو مثلا این گربه‌مون چی کار کنیم؟ مثلا به شوخی همش پای می‌میزنم. یادم از اینجا شهر بهرام نیست، اینجا ایران گربه گربه‌ی هزار تا ایران یه گربه ای 8000 ساله که زنده می‌میشه صد سال اینجا یهو سرباز سال جون بکند. این هیچ کس بهرم میاد دیگه خوب تو زون بچه تو چشام این داره نا. اینجا تش یعنی خوش جا در این, حسینه. این این مطمئنم حسین نه حالا نه مطمئن نه ولی نه حسین است حسین این نگاه ببین دور ملیتیجا رو اینجا ایران دامت دامت دامت ساله زنده است حتی با نفت خام نگه داشتن پرنده من این کس هم یه که ما یه سربازیم دیگه خودشه تو چیزه سورنا ای سورنای عزیز اینجا بوم یعنی خوش وقتی پرش. می روز جا صورت که معلوم باشه خاصم باشه اینه ولی چه بال استفاده کرد ایدتش ایده‌ش ایده‌ش من خوش آمد نحوه استفاده کردنش تو این ویدئو تو اون روزی گرونی نیست از روزایی که هیچ جای فراری نیست ترس از اون روزی که توی <تصف>. قلبم دیگه ترسی از زخم‌های کاری نیست ترس تو اون روزی گرونی نیست از روزایی که هیچ جای فراری نیست بترس از اون روزی که توی قلبم مون دیگه ترسی از زخم‌های کاری نیست بترس منظوری فهمیدین دیگه ترسی یا زخمان کارو نیمی ترسی یعنی سر شدیم، دیگه ترس همون لمس شدیم، مثلا کسی که به در و دیگار مش میزنه دیدیم مجدش آره. سر رو دردش دیگه نمیاد دقیقا همونطوری شدیم دقیقا این هم مرشاد هست به ترسی یعنی من هم اون ای این و این یه بند خدایی که داره بس این نیروهی سرک اروسگی خمیش عباسی گرفته داره بازی می‌کنه باشه. دیگه نه. <تصفيق> که توی قلبم اون دیگه ترسی از زخم‌های کاری نیست متأسف. تا اون روزی که روی نیست، بترس از روزایی که هیچ جای فراری نیست متأسف. از اون روزی که توی قلبم اون دیگه ترسی از زخم‌های کاری نیست متأسف. این نفسی فرق داره. واقعا فرق داره. تمام. تمام. دمت گرم. خیلی خوشت café